خارب حد ما انساه حد تميت واحد في الدور توحد وحد, وحد, وحد الزيد واحد في <تصفيق> واحد في الدور توحد واحد تمور الزين واحد في الدور توحد واحد تمور الزين ما صحة ما إلا I'm sorry. you mm -hmm. طوقيت ايد جد من جمله قيد من انساني في في ليل بعد عندي كرامه اللي صار حطايج بي هنا جوج برطيدي والله الزين اللي عليه روحي كانت روام رو عنكرى اللقي يا العقل عدت عامه واللي يا العقل عديك بيه مودي العجر عليك بي مودي مودي مودي مودي ما مودي مودي مودي مودي قرام زاد اللي جبرت يا الخليل قرام قرام زاد اللي جبرت يا الخليل قرام. لا لا من يا عقلي فاتح عليك حرم اهل <قر <save> الشرق <قرا> من زرق يا <تصفيق> ريت I've been that whole Udaha, mama, نوراً نوراً نوراً أنت ما الغلوب من انتشاوي غلبي من انتشاوي ونعين جاي عبرتين نحيا ايوه دلال الان نحيا الله لغمًا من, من حياتي ما هو لك في ما هو لك يدهي في يدهي مساء سداجه وعلى الدو نلعبها 嗯 احط مساعاتي اليك تمزقتهن حبيباتي وهن رائع. انكر ما فيهن لا صديقتي عليهن اسلوبي عليهن عليهن احداقي وزرقه عيوني وروعه اسحاري وسحر مطاري ومن في سهراتي مرايا خواتري أضغط يا في زواير مخادع أجمل ما غنيت وما طرست يدن شكرا ما اعطيتم ما اعطتنا ملصاني بأعصابي أعصابي رسمت حروفها أطعمتها من صح من صحتي من مدامي أنفقت أيامي سوق سطورها بدقة مثال مثال ويشوى براك <متصفيق> أجيبي أجيبي ما مصير رسائلي إني مضيعتها الْفُضَائِعِ ضيعتها ألف ضيعي ألم تترك النيران منها برية ألم ألم ينجو حتى مطلعهم من مقاطير أصيلة عام تنتهي في دقائق وتلتهم النيران كل مزارع وتذهب أوراق التي استهلكت استهلك الدم ولا رجع موال ولا صوت ذا يا مطعمه النيران احلى رسائلي جمالك ماذا كان لولا رايي وذغرك بعض من اناقه احربي وصدرك بعض من عويل سعدي انا بعض هذا الحبر ده ده <تصفيق> خرق الله في التحصار في السياسة عيد في أطوار من الله كل نهار تطرى منهم عادة فيا من الأحزاب الا الله كل نهار تطرى منها عادة فيا داير انت الصاق لوساط السياسي وجمهوري رابط شعار دا داير جر الحي جمهوري رابط شعار داير بجر الحي وانا بعد عندي, من... عندي معيار في, الح... في الحياة اليوم أنتي والسياسة ما عندنا مار وبلا حزبه ولا حزبية انت حزبي انت حزبك يسوى سوى سوى عدت جمهورية هو حزبي في السياسة والنبايا الهوية <تصفيق> انتهز كسوايا سمس وعدت جمورية هو حزبي السياس والنبايا وحسب بالسيام هاسا السيادة هاسا من مبادي ولوين ورجيه بالعاك وشلالات رجيب لها شلالات النقيرة والعلاقات النقيرة والعلاقات والعالقات حدا يخباب الوهرمات الرجيزة والمونريزة الهند تاج المحلات وصل الصور المجيدة عجايب ذاك الدهر اللي جايات السبعه سبعه في الكون ترزيزه انت ياللي ماني ماني صايب عنك يا عز الوجيزه عدتيلي ذا من دع تو تجمع يا سيد بالعجائب بالعجائب عبد العجايب عبد العجايب ام زين لا تقول توكر عبد العجايب بالله تعالى في ما تحصل هذا اليوم اللي عاد نبقى في <تصفيق> دهر عرب تفيه واللي ما يبقى في الأوتاد والله إيانا ما نبقى تاد رأيش من قاد لي قبل الساحل الأشواذ وقع إلى سهاب أحداد وانت تمشي ولي بل ديار الأكره لو جاد من شمان متقسم فيه أي ولات سب الدار زاد فى بيب ودوتاة يوم اللى بقى فى قاعدة اللى مطلول وهم درق قرنية مغافية كامل نهرية فى الحية رحلت والفرقان اللى كانت بى تخلى ايو اليوم بتير يصير كاسحان ما نجاب الحد تلاقيني تم ادعي الاقراب بالضايع عندوني نصحابي والله حجروني هكا حباب الاول من بعد بيني ويا اصل الشباب يا ماني ناسي ذاك الشباب اللي موابد لشابو يحاسب بيه ماينو لي فذاك قريه يا ماني عارف ضروك منين كانوا في ديار والحين الله قالو نسمه ولكن شهرين وادعت وعرفت اللي فيه وفي اللي عنه نزي لي في اللعين اللي لي فيه افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل يا يبقى بلوار والله انك لا تمت انه وقت خليتك تمشي مركوك رأوك لاك مزال مزالف بالفقر الفقر شوي مالك ذاك وبسكور مزال جديد ما قطن انتاي هكي مركوب لا مزال عقيد لوجه لانع قدر يمشي وشهر واسمه سعيد نتعدى الوديب علاش يوحك ما قطك راح في الرطيب اش كيف تشي الله أضحك ما قطك يا احفل في القيد أشغال من أمكي طريقي بالقالق هما وليلي قراوي سهيب قطة للرق الغي عطا اسبوسة وسلع رقيب نعرف يوم من ايام الطل نعرف يوم من ايام الطل نار معدل بالله اللي خلي هالليوم &gt;&gt; من ليام و عيب نهار المرحلة المرحة الأول ما شفت من مراكب